Його не можна забутися, Вторий день народження, 19 марта був, коли все обстріли на городі там бахнуло спроби попавити, саме сколки полетіли сюди, ми спустилися в підвал, підвал був тут і все, там, де шифером накритийся був гараж, там був сарай, рядышком все згоріло, гараж розлетівся повністю, ворота гаражні перелетіли через Хату тоді нашу, на центральну вулицю. Нас врятувало те, що ми були в підвалі, а так, слава Богу, живі залишилися. Нас витягнули, ми не могли вийти, тому що ми були завалені, і кругом все горіло. Приїхав Денис Участковий. Хлопці. Ой, важко вспоминати. Ми почули в підвалі, що прибігли хлопці, почали гукає, хто живий, є, та та саме, забігли в хату туди. Ми почали одуватись, нас єлі знайшли, бо провалені були підвал камнями. За одну мить усе пройшло в голові. Все житло. До сих пор в голові шумить, тому що снаряд пролетів, якраз розлетівся над головою. А це все було, сама підім'я зрива була над головою у нас. Ви були з дружиною, так? Дружина і тьоща була 83 роки. То нас з Добре, що машина стояла в сусідньому гаражі. Ось тут. Син построївся. Ця стінка упала на машину, трошки машину побила. Поранені яких не було, яке було погано од варного газу. Резина була ну, з машини. Вона моментально загорілася, вроді хто бензином облив. Прилетів осколиш фугасний, що побило все. Моментально загорілося, вроді хто бензином облив і підпалив стару веранду. Зрушила з фундамента на пів метра. Вікна повилітали, двері повиліталися. Кришне було взагалі краще поново поставили. Оце ж криші, бачите, новий шифер. Трошки сам купив, 80 листів купив сам, 30 листів дала. Наталя <кій> Федорівна то поперекривали. Слава Богу, що є де жить. Стіни оці, всі посічені осколками були повністю, оці нові поставили, купив камінь, газобетон поставили, нові вікна поставили, двері оці, що входні були металічні, вони влетіли в хату туди. Тут жити неможливо було, було, ми жили у сина, син тут рядочком живе, у началі, з внуками. Перейшли до нього, 10 днів були у нього, потім хлопці приїхали в Теревоборони, сказали, треба терміново покидати ліману. Мотоблок встановився, своя робота вже. І від мопеда також залишився. Мопед, мопед, мопед двоміцний вуха. Брухта залишилася від нього. Оце була ворота, верхня стойка була, де камні лежали. Це порвало так, так метал. Восьмерка метал порубала повністю осколками. Оце дві погорілася. Куски метала метала. Він запіли, все погоріло. Оце двигатель моторної лодки. нептун. Куподерка він розривається при... Все що залетів. при ударі він розвитається. багато сильно скока. Отсюди скоки, бач, від удару получилось цю стінку. побило повністю все. Потихенько відбудовуємо. Все буде добре, все буде Україна.